Zdravo svima, sada ćemo početi da radimo na jednoj nojoj platformi za učenje preko interneta, a to je servis Kamster. Pa svi se pitate kako radi ova platforma. Sada omogućila svim učenicima pa i nastavnicima da su pristup učenju preko interneta, što olakšava rad. Ovo je a, njihova platforma za učenje. A, naš interes u školi, odnosno u obrazovanju, je da bi prolađemo ono što je a, besplatno. Pa možemo to pronaći u desnom uglomu, Rešenje za škole. A, ona smerava na, na potpuno novu platformu. Vidite da je to Kempster škola. I da je to brzo rješenje. Možete ovom da se registrujete, ali ja pošto sam već napravio nalog, ja bih to vam pokazao na naredni deo. To je sa desne strane. Imate deo gde piše uloguj se. On će nas prausmeriti na, na sadržaj. U potpravstvi to izgleda ovako. Znači, sa leve strane imamo kamster ovoj škole. Kontrolna tabla, predmeti, učinici, oddelenje i podešavanja. I na kontrolnoj tabli, sa ove strane, kada... Se otvori, vidimo koliko se korisnika učilo, koliko su logovalo, koliko je ukupno korisnika, upisanih kurseva, zavišenja kurseva, prostorna ocena. Za predmete, ja sam tu već unel nekoliko kurseva za, za fiziku 8. Razred, razred, fiziku 7. razred, fiziku 6. razred i a, za informatiku objedinjeno, a, informatika 5, 6 i 7. razred, polaznika 0, naravno svuda ima, a vi u svakom trenutku možete dodati neke nove kurseve, to je ovde, opako. I možete dodati novi kurs u doljem delu, evo ovde. Na primer, sada mi bi mogli da, da pristupimo u nekom od ovih sadržaja, u Fizike 8. On će se otvoriti i mi ćemo videti tu da postoje neke palete, kaže izmena kursa, može da se ubaci određeni sadržaj, na primer, nešto dobrodošli, da prvi korak, kao sadržaj neke šta se dešavati. I unositi određene korake i imate mogućnost da unesete na ovaj način, promenite. Možete da idete naviše ili naniže, nešto tu se navodi. I možete izbristiti u potpunosti šta je taj prvi korak i tako dalje. Da odote potpuno u novi korak. Na kraju svega ovoga vi uvek morate da sačalite te izmene. Sa desne strane nalazi se video upustvo, pa kada pustite to upustvo predstavit će vam kako se radi... Dobrodošli znači. u video o kreiranju... Mi ovo nećemo gledati, vi to imate praksu da pogledate svi, svi uh, sami, uh, ali imate dole i formatiranje sadrže kako to izgleda, pa opet možete da pustite i možete da čujete dok se ono uloga. Dobrodošli u video, ukončite... Dobro, nećemo znači sve to gledati, ali možete u svakotrunu to proveriti. Za vas je najinteresantni deo gde vi imate opis kursa, napreće to je kurs za, za koji razvod? Pa kurs je za, za osmi razvod, slika za kurs je ubačena. Tu. Vi možete uvijek da tu sliku izmenite, kaže dodajte im neki novi fail pa će ona prehodno biti izbačena i možete staviti poruku dobrodošljice kucijući određeni tekst skoro došli li na kurs. Mi nećemo trenutno ništa menjati, tako da nećemo ni čuvati te izmene. Možete pogledati i na sadržaju ovog Desno možemo da vidimo šta tu imamo, koja je osnovna podešavanja, grupe i dostupno, status i tako dalje. U osnovom podešavanja to je onaziv kursa. Grupe i dostupnost tu možemo da stavimo kome će biti dostupno baš ovaj kurs fizike u osnovu nazivu. Pa sam ja stavio da to bude dostupno za fiziku šesti, sedmi i osmi. Status, on je u izredi, još nije aktiviran. Znači, kad se sve unese, onda ga aktivirate i onda čuvete promjene. To je nešto najosnovne iz ovog dela. Možete uvijek da prilagojite ovo prema vašim potrebima i na kraju da to sve objavite, da bi bilo dostupno. Ajmo sad na ovoj naredni deo, učenici, dosta interesantan deo. I ovde moramo da uresamo tu, tu neku adresu. Evo, znači ja uvijek i dalje, ono, virtualni učenik, nilut. Da pretraži po grupi, možemo da stavimo u nekoj grupi da on bude a, fizika 6.7.8 i da a, pretraži po kursu, a, to bude za osm razet. I kada se sve to dodeli, mi možemo da potražimo. I mi njega nemamo, ali mi možemo da dodamo korisnika i moramo da unesemo njegove podatke, dodaj korisnika, na primjer, Milutin... E, Odebraćemo isto u ovom slučaju, kako smo rekli, fizika šest i sedmi, dodamo i njemu stiže e, taj podatak da on može da pristupi u ovom sadršinu. E, evo, kaže ovde, kaže, uspešno je krenirio korisnik, to je jedan korisnik i mi tako možemo krenirio više i više koristnika. Naravno, učenik treba to da potvrlo i naravno imamo odeljenja. Kao jedna od opcija, evo šta se pojavljuje, odeljenja, struktura trenutnih grupe tako da je naziv grupe prva, osnovna škola vlada i bluka. I činutra ćemo da ubacujemo određene grupe razreda nastavu po štormatike, naprijed 5, 6 i 7 razdi, fizika 6, 7 i 8 razdi. I možete da no, sačuvamo te izmene. I na kraju imamo deo za podešavanje. Uopšte, odnači, upusta možete pogledati, možete podesiti kako se zove škola, da stavite logo. Na kraju možemo i da se odjavimo i svega ovoga. Hvala na pažnji